Від Відвідувачка аптеки пані Наталя розповідає, що має в своїй аптеці одну маленьку пляшечку йоду. Як я чула, якщо буде вибух на атомній електростанції, то ну варто запастися пігулками, здається, ткалію. Про те, що в аптеках обласного центру препарати йоду користуються попитом, каже консультантка довідки однієї з аптек у середмісті Хмельницького Людмила Шинкару. Наразі в наявності препаратів йоду не маємо, але очікуємо нам поставку. Лікарка ендокринології. Галина Буздаган каже, що без потреби масово вживати препарати йоду категорично не можна. Виняток – офіційна інформація про викид радіоактивного йоду. Але і тут є обмеження. Якщо його немає, профілактика препаратами йоду категорично не потрібна. Лише при наявні, наявній інформації, що це є, тоді ми можемо застосувати індивідуальну профілактику йоду. Препарати калію йодиду саме, призначаються у дозі 125 мікрограм одноразово і вжити їх на протязі 8 годин, коли сталася така ситуація. Єдиний випадок, коли можливе вживання саме спортового розчину йоду – це коли немає таблетованого калію йодиду. І тоді будь-який спиртовий розчин, який містить в собі йод, чи це е, звичайний спиртовий розчин – це розчин люголя – 5-відсотковий але вживати його п'ять-сім крапель дорослому населенню на склянку води, не більше. Одна-дві краплі дітям. Ніяких смужок йоду в лікувальних цілях в профілактичних не робити. За словами Галини Буздеган, загальну профілактику йододефіцитних станів потрібно проводити не медичними препаратами, а продуктами, що містять йод – морською капустою, морепродуктами йодованою сіллю. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.